أبي حسن محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الفاتحة مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.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 wala dolli amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh